till mitt bästa jag vill inte göra någon besviken men det verkar som ingen ser hur jävla bra jag är min mor är inte besviken på mig din mor är besviken på dig din mor är inte besviken på mig. För din mor hade text med min Din mor, se hur jävla bra jag är på sex.